سلام الله نبعثه اليكم يا محبينا سلام خالص كالورد تغشى رياحينا سلام الله نبعثه اليكم يا محبينا سلام خالص كالورد تغشى رياحينا بارض الطائف اللقيا دع الداعي فلبينا اتينا نحمل القران نتلوه ليحيينا من الشرق اتيناكم نشارككم امانينا كتاب الله يجمعنا ونور الله هادينا سلام كالورد تغشاه الرياحينا سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدينا هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا فما أحلى به الدنيا وما أحلى به الدين هو القرآن نبراس تضيء به ليالينا سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. سلام الله نبعثه إليكم يا محبينا. سلام خالص كالورد تغشاه الرياحينا. بسم الله على رئتك. من ضيق افقدنا صوتك بسم الله على رئتك من الم اورثنا بعدك اسعاد انت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن وسعاد انت صابرة والله بالصبر تكفل، والله بالصبر تكفل بسم الله على رئتك، من ضيق أفقدنا صوتك، بسم الله على رئتك، من ألم أورثنا بعدك أسعاد أنت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن، وسعاد أنت صابرة والله بالصبر تكفل، والله بالصبر تكفل أسعاد أنت مؤمنة والمؤمن بالله تيقن، وسعاد أنت صابرة والله بالصبر تكفل والله بالصبر تكفل، من يصبر يبشر يا اختي ويعوض بالاجر الاوفر، من يصبر يبشر يا اختي ويعوض بالاجر الاوفر، ويعوض بالاجر الاوفر، الوالد رشدان يرتل، صوتا بيقين يتبتل والأم فاطمة تدعو بهتاف يرفع لا ينزل وعزيز قلب يتصبر قد عز الفأل وما أقصر الإخوة قد حملوا هما يدعون بقلبي يتفطر طفلتك البيضاء اشتاقت والشوق منها يتعذر كلا ما كنت مصيبتنا بل كانت خيرا قد قدر بل كانت خيرا قد قدر قد بل كانت خيرا قد قدر قد بسم الله على رئتك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 والله بالصبر تكفل والله بالصبر تكفل بشرى <تصفح> <تصفح> شفاؤك قد اتت وسقت قلوبا فارتوت قد عاد مبسمنا الذي غابت دروبه وانتست غابت دروبه وانتست يا رب حفظك منقذي وبلطف جودك قد ظفرت وبلطف جودك قد ظفرت وبلطف جودك قد ظفرت جودك قد ظفرت السماء بوسعها النواري واستمطرت فرحاً ونهراً جاري وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري هذا أبي والمفردات تحجرت شدهت فلا تقوى على استمطار يا فخرنا ابتاه انت وعزنا نالت دروبك قمه الاخيار فلانت من رويت فينا بذره لنصير بالقرآن ضوءا ساري بدت السماء بعسعها النواري واستمطرت فرحا ونهرا جاري وبدأ اريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري ستكون مشعلنا وقود وتناسنا عملا بعلم حفظه كدفان بدت السماء بوسعها النواري واستمطرت فرحاً ونهراً جاري وبدأ أريج الصحو في ساحاتنا فالسعد لا يلقاه أي بواري بالعلم أنت أيا أبا أنس كما شمس وغيف وغيف عم كل مداري فالعلم شمس لا يزال ضياؤه يعطي وريفا جادك الأشجار يعطي وريفا جادك الأشجار في حمط اسير يلقي معك من العمل أول وأنا حي أبشرك عايش مع الناس في خير طاوي ضبوني عن عيون البشر طاي طاوي عن عيون البشر طاي أغنني يا الله مغني الحوت والطير اللي بفضله مغني الحوت في المي حافظ مقامي كن يطوي قواني لا طرد هبك في ولا فاقد شي ولا بلال الشوق حثت تفاسي سجد ساقي عن هل الدار والحي اخاف من شوق تخون التعبي ويه اللي دمع الشوق في راحة يدي ويه اللي دمع الشوق في ياللي خبير القلب في حبك اسير، قلبي معك من اول وانا حي، ابشرك عايش مع الناس في خير، فاوي ظبوني عن عيون البشر طاي، طاوي ظبوني عن عيون البشر طاي فاوي عن عيون البشر طاي سَهَدْ دُنْيَا الْحُضُورِ ثُمَّ قَالَتْ للحضور مرحبا, مرحبا, مَرْحَبًا بِالْحَاضِرِينَ مَرْحَبًا بِالْحَاضِرِينَ مَرْحَبًا بِالْحَاضِرِينَ مَرْحَبًا بِالْحَاضِرِينَ مَرْحَبًا أَهْلًا وَسَهْلًا صَحْبَةٌ كُنْتُمْ وَأَهْلًا ونقول لِلْجَهْلِ مَهْلًا ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين، ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. مقالت للحضور مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين, مرحباً بالحاضرين آه كم عزمتم واجتهدتم في الليالي كم سهرتم وتفوقتم وفوزتم باركوا للفائزين باركوا للفائزين مردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين آه يومكم يوم الحصاد ما زرعتم باجتهادي لم تميلوا للسهاد خاب عيون النائمين خاب عيون النائمين وردت كل الطيور وزهد دنيا الحبور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين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 مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين هذه حصة رديعة بحياها في الطليعة نمذي البنت المطيعة أحسن الدنيا ودينا أحسن الدنيا ودينا كل ثم قالت للحضور مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين مرحباً بالحاضرين ثم ذي در الجميلة ذات أخلاق نبيلة تلك رمز للفضيلة جنبت طبعاً مشيناً جنبت طبعا مشينا بردت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين فالها بنت العتيبي ذات نشاط عجيب وعلى نهج الحبيب تتخطى السائلين تتخطى السائلين نزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا, مرحبا, مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين كلكم جد وهمة وعلى الأخلاق قمة في الخطوب المدلهمة قدوة للحائرين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 بُرِكَتْ كُلُّ الْجُهُودِ إِذْ وَفَيْتُمْ بِالْعَهُودِ كلنا ضمن الشُّهُودِ لِمَسَاعِ الْمُحْسِنِينَ لمساعي الْمُحْسِنِينَ وَرَدَتْ كُلُّ الطُّيُورِ وَزَهَتْ دُّنْيَا الْحُبُورِ ثُمَّ قَالَتْ لِلْحُضُورِ مُرْحَبًا بِالْحَاضِرِينَ مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين في سني الثانويه كانت الدنيا هنيه مثل ما قلبي الصبيه كان للطهر معينا يا رفيقاتي وداعا أنرى بعد اجتماعا هل يقال الحب ضارا بعد حلوات السنين بعد حلوات السنين أردت كل الطيور وزهد دنيا الحب ثم قالت لي بالحاضرين مرحباً بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين مرحبًا بالحاضرين في جنان الخلد نلقى بعضنا والله يرضى وإلى الفردوس نرقى في ثناء المرسلين في ثناء المرسلين زهد دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين, مرحبا بالحاضرين